قصة النبي سامويل كان في قاضي وهو في نفس الوقت كاهن اسمه عالي يعيش في الهيكل لمكان اللي يصلوا فيه الناس للرب وكان في راجل اسمه القانة عنده زوجتين واحدة عندها صغار وواحدة معندهاش ما عندهاش صغار اللي ما صغار اسمها حنة جت للهيكل وقعدت تصلي هذه اللي ما صغار وتطلب من الرب يعطيها ولد صغير وقالت لاني نوعدك ان اللي بتعطيهولي بنعطيهولك يا رب من جد ليك يعني يقعد يخدمك ويخدم الهيكل الرب استجاب واعطاها ولد وسماتها ساموي ومعناها طلبة من الله جابت المرأة ولدها في السنة الجاية ولدها الصغير اللي اسمه سامويل للكاهن وقالت له إني هي المرأة اللي جت وطلبت الله يعطيها أولاد يا ريت تخلي ولدي معاك يكبر في بيت الله سامويل قعد يكبر ويساعد في الكاهن اللي اسمه عالي في بيت الله سامويل كبر وقعد راجل يسافر من بين مدن العبرانيين. الله اعطاه رساله باش يوصلها والرساله هي كان وليتوا للرب بكل قلوبكم وخليتوا الالهه المزيفه والرب يحرركم من سلطه الفلسطينيين الناس سمعت الكلام وتخلوا على عباده الاصنام وصلى صامويل ان الرب يحفظ الشعب عاش صامويل وقاد الشعب سنوات هلبة والناس وثقوا به لأن حكمهم بالحكمة وعمل الصلاح